Dannebro og myten om fladets himmelfald har været et populært motiv i billedkunsten i mange, mange år. Bag mig ser I C. Lorentzens Maleri fra 1809, som viser myten i sin rene form. Kongen sidder og er bekymret over, at de danske korsfarstyrker er ved at lide nederlag til de hedenske æstere i det her Volmerslag uden for Tallinn den 15. juni 1219. Aarhusbiskoppen står ved hans side og peger op imod himlen som nu har åbnet sig, og det guddommelige symbol, det guddommelige tegn på hjælp til danskerne, er ved at falde ud af himlen Dannebogs hinfælde. I baggrunden kan vi tydeligt se, hvordan hedninge og korfarer strides om at få sejren, og vi kan se den anden del af den bærende myte, nemlig Anders Solensen, den medsendte medrejsende ærkebiskop, som med armene hævet mod himlen beder om, guddommelig støtte. Det er værd at tænke over, at C. Lorentzens maleri er malet i 1809, blot to år efter, at englænderne bombarderede København og sejlede afsted med hele den danske flåde. Og Lorentzen kan have tænkt, at det på det her tidspunkt i Danmarks historie har været nødvendigt og godt med et nationalt historisk maleri, der understreger, at Danmark i tidligere tider i hvert fald havde været en mægtig nation som er blevet støttet af Gud i krig. Frem til starten af 1800-tallet har Dannebro og Dannebrogs myten dermed alene været et adeligt og et kongeligt symbol. Det er først omkring midten af 1800-tallet i forbindelse med især Første Slesviske Krig 1848 50 at vi kan sige, at Dannebro og dermed også himmelfaldsmyten bliver ægte folkeligt på en måde, som vi kan genkende den dag i dag. Bag mig ser I en anden af tidens nationale symboler, nemlig den tabre landsoldat. Og Sammen med Dannebro øh, bliver landsoldaten ført i marken som de nye, centrale nationale symboler, som kan sikre en national opslutning omkring den krig, som udspilles i de sønderjyske områder. Det nationale symbol, Dannebro, er også central i en af øh, de meget populære, ...skillingsviser, som øh, bliver sunget af alle på gader og stræder på det her tidspunkt i midten af 1840. nemlig Peter Fabers berømte vise, øh, den gang jeg drog sted om den trappe og landsult. Om jeg vil, om jeg vil, det falder hemmeligt, ja det fra ned, det bliver i for havn, Og også heri genfinder vi myten om det faldende fra himlen, faldende flag. Det er landsoldaten som synger om, hvordan han efterlader sin kæreste derhjemme for at gå i krig. For det flag, han ved, er faldet fra himlen ned, som det hedder i visen. Sejren i 3.årskrigen skulle fejres, og det blev den. Den blev blandt andet erindret gennem tryk af litografier, som det ikke kan se bag mig, som blev uhyre populære og som kom til at hænge i rigtig mange ud udover Danmark. Det vi kan se på billedet, det er interessant på forskellige vis. Dels så kan vi se i den øverste medaillon, kong Frederik den 7. og i den nederste, general Olaf Ry. General Olaf Ry faldt i slaget om Fredericia i juli 1849. Og det er interessant i forhold til en diskussion omkring folkelighed og det nye demokratiske Danmark, at kongen og generalen, så at sige, er på samme niveau. Det der imidlertid, i vores sammenhæng omkring Dannebrog synes at være det helt centrale, det er, at her på det her litografi kan vi igen se Dannebrogs myten for fuld udblæsning. Her kan vi se, hvordan sejrens engel træder frem i torten og lynnind på en række mørke skyer, og teksten siger jo også, hvordan det netop er englen, Guds sendebud og dermed Dannebrog igen som et guddommeligt symbol, der leder de danske styrker. Til sejr. Efter sejren i første Slesvigske krig 1848-50 blev det til nederlag i 2. Slesvigske krig 1864 og dermed tabte Danmark en stor del af sit territorium og en væsentlig del af sin befolkning, som nu var under tysk styre. I årene fra 1864 og frem til genforeningen i 1920, som er blevet mulig på grund af udfaldet af 1. verdenskrig, der levede de nu under tysk styre, hjemmehørende sønderjyder, med en erindring om flaget. Og det er interessant at se, at omkring den agitation, der udøves i forbindelse med genforeningen i 1920, hvor man igennem afstemninger skulle stemme sig enten til Tyskland eller tilbage til Danmark, at der finder Dannebro og Dannebrogsmyten endnu nogle tydelige udtryk. Som I kan se bag mig, så øh, har vi her et, øh, et øh, billede af, af Dannebro, som igen falder på himlen. Her er det Harald Slot Møllers plakat fra øh, anden afstemningsrunde i 1920, som ægger befolkningen i Flensborg til at stemme for dansk tilhørsforhold. Det hjalp ikke. Fladet kunne ganske vist falde ned over Flensborg på Slot Møllers plakat, men befolkningen dernede stemte sig alligevel til Tyskland. Efter genforeningen i 1920 og i løbet af de første årtier, derefter, der er Dannebro blevet til et særdeles alsidigt og meget udbredt symbol. Det er så alsidigt og så bredt anvendt, så selv meget forskelligartede politiske grupperinger kan finde ud af at bruge Dannebro og myten i deres politiske propaganda. Det gælder således, at de danske nazister øh, både marcherede under Dannebrogs fanerne, men også anvendte flad og myten om himmelfaldet i deres plakatpropaganda. Vi har for eksempel plakater, som viser en direkte parallel imellem Valde Marseilles kamp imod de estiske hedninge tilbage i 1219, og som så sammenlignes med de moderne nazisters kamp imod den fæle bolshevisme i Sovjetunionen. På den modsatte fløj kan man notere sig, at det danske råd fra London i 1941 lod kaste flyveblade ned over Danmark, hvor Dannebrog var afbildet på den ene side og på den anden side en tekst, som lovede danskerne at også dette slag vil blive vundet. Her ser vi altså, himmelfaldsmyten anvendt både af de grupper, som ikke anerkender demokratiet, og de grupper, som ønsker en befrielse af Danmark fra den tyske besættelsesmagt. Den folkeliggørelse af Dannebrog og dermed også Dannebogs som blev indledt i midten af 1800-tallet. Den er bare fortsat. Så hvis man spekulerer lidt over, hvordan Dannebro og Dannebrogsmyten ser ud i dag, ja, så kan vi i hvert fald konstatere, at brugen af Dannebro, anvendelsen af Dannebro til alle mulige formål, synes at være ganske eksploderet. Det er for eksempel jo ikke usædvanligt, at man kan gå en tur i sit lokale indkøbscenter og blive nærmest overfaldet af Dannebro, der ser ud som om, at de også er her, er ved at styrte for himlen. Dannebro er i dag et ekstremt, fleksibelt, alsidigt og mangfoldigt symbol. Og vi er alle sammen, de fleste af os i hvert fald, i stand til at afkode dets betydning, efter hvilke omstændigheder vi ser det anvendt i.